Λοιπόν, εγώ εκπροσωπώ το δίκτυο κοινωνική Αλληλεγγύης, είμαι μέλος του και θελόντρια στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, για το οποίο θα σας μιλήσω. Mm. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν τον Νοέμβριο του 2011. Mm. Ε, Μόλι τότε είχε οπιστοχωρήσει αυτό που ονομάστηκε κίνημα των πλατιών και ενώ κάποιοι άνθρωποι γύρισαν απογοητευμένοι στα σπίτια τους και έκατσαν στον καναπέ τους και άνοιξαν πάλι την τηλεόρασή τους, Κάποιοι άλλοι ένιωσαν ότι θα επ... πως είχε ριζώσει μέσα του ο σπόρο για συλλογική δράση. Μία μικρή, λοιπόν, ομάδα ανθρώπων που συναντήθηκαν στην πλατεία ένιωσαν πω όφυλαν να πάρουν από κοινού θέση απέναντι στην πλήρη παρέτηση τη πολιτείας από τη συνταγματική τη υποχρέωση να φροντίζει τα θέματα τη υγεία των πολιτών. Δεδομένα όπω ο ραγδαία αυξανόμενο αριθμό των ανέργων, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές περικοπές που καταλήγουν στην πλήρη αποδιάρθρωση τελικά του Δημόσιου Συστήματος Υγείας διάγραφαν ένα δυσίωνο μέλλον για μεγάλο μέρος του πληθυσμού και γραφώντας την εικόνα μιας επικείμενης ανθρωπιστικής κρίσης. Για όσου υγειονομικού τώρα συμμετείχαν στον αρχικό αυτοπυρήνα ήταν ξεκάθαρο πω δεν υπήρχε χρόνο να ολιγορήσουν καταγγέλλοντα το κράτο για την ασυνέπειά του. Ήταν επίγον με άμεσε και δυναμικέ παρεμβάσει να μπει μια τροχοπέδη στην πορεία προ την εξαθλίωση, στην οποία οδηγούνταν οι συνάνθρωποι μα με χρόνια σοβαρέ παθήσει. Ήταν σαφή για αυτού η συσχέτιση μεταξύ κοινωνικού αποκλεισμού, που βιώνουν οι νεόπτοχοι συνάνθρωποι μα, και του ολαιό αυξανόμενου αριθμού αυτοκτονιών. Γνώριζαν επίσης πως αν αυξάνονταν σε μεγάλο αριθμό τα ανεμβολία στα μικρά παιδιά, θα ήταν απλά ζήτημα χρόνου να σπάσει αυτό που ονομάζουμε στην επιστημονική κοινότητα προστατευτικό και να έχουμε κάποια επιδημία λιμόδους νοσήματος. Για όλου λοιπόν τους παραπάνω λόγους, συνέστησαν το Φεβρουάριο του 2012 το Δίκτυο κοινωνική Αλληλεγγύης. Ένα σύλλογο που έθεσε ω πρωταρχικό του στόχο να απευθύνει προ την κοινωνία του Ηρακλείου κάλεσμα ώστε να δημιουργηθεί μια δομή υγεία από τους πολίτε προς τους πολίτε, χωρί τη διαμεσολάβηση της πολιτείας η οποία θα παρήχε δωρεάν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσου την έχουν περισσότερο ανάγκη, δίνοντα βεβαίω προτεραιότητα σε άπορου και ανασφάλειστου. Η ανταπόκριση από την κοινωνία του Ηρακλείου υπήρξε άμεση. Ενισχύοντα την ιδέα σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Έτσι, τον Απρίλιο τη ίδια χρονιά, ξεκίνησε να λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αλληλεγγύη Ηρακλείου, στεγαζόμενο τότε σε ένα μικρό χώρο του Δήμου Ιρακλείου, στο στην Αλκαρνασό. Από τότε έχουν περάσει δύο και πλέον χρόνια και οι πολιτικέ επιλογέ των κυβερνώντων που επιβάλλουν λιτότητα στην υγεία προκαλούν τη διόγκωση στα προβλήματα τη υγεία τη κοινωνία. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια είδαμε τον αριθμό των ανθρώπων που μένουν στο περιθώριο του Εθνικού Συστήματος Υγείας να αυξάνεται και αντίστοιχα να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που προσέχεται στο κοινωνικό ιατρείο. Ε, μέχρι τώρα ο αριθμός των ασθενών που έχουμε καταγράψει εμείς στο Μητρός μας είναι 1.500. Δεδομένο που μας οδήγησε σε μία σειρά από ενέργειε προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα υγείας τα οποία οι συνάνθρωποι μα, ανεξαρτήτως φιλής και εθνικότητας, δεν είναι οι ίδιοι και οι οικογένειε τους σε θέση να αντιμετωπίσουν. Καταρχήν χρειάστηκε να βρούμε ένα χώρο που θα μπορούσε να στεγάσει αρκετές ιατρικές ειδικότητες. Πράγμα το οποίο έγινε εφικτό με την παραχώρηση από την Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης της πτέρυγας μη του κτηριακού συγκροτήματος τηλεοφόρο Κνωσού όπου στεγαζόμαστε πλέον με συνθήκη συνδανίου από το Μάρτιο του 2013. Στο, φτω... στο χώρο αυτό εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν σήμερα έξι τακτικά ιατρεία. Αυτά είναι παθολογίας γενικής ιατρικής, ψυχοκοινωνική υποστήριξης, παιδιατρικό, οδοντιατρείο, γυναικολογικό ιατρείο, και ε, σε όλα αυτά, ε, Για όλα αυτά λειτουργεί ένα γραφείο κοινωνικών λειτουργών, όπως επίσης και το φαρμακείο το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών του κοινωνικού ιατρείου σε φάρμακα και όλα αυτά βέβαια υποστηρίζονται από τη λειτουργία της γραμματείας. Η παροχή τώρα των ιατρικών υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο Συμπληρώνεται από ένα δίκτυο γιατρών, άλλων κλινικών και εργαστηριακών ειδικοτήτων που παρέχουν τι υπηρεσίε του δωρεάν στα ιδιωτικά του ιατρία. Ο εξοπλισμό των ιατρων έγινε με δωρεέ από την κοινωνία τη πόλη, η οποία ανταποκρίθηκε στην κοινοποίηση των αναγκών του. Οι εργασίε που χρειάστηκε να γίνουν για να διαμορφωθεί ο χώρο σε πόλη ιατρείου έγινε χάρη στην εθελοντική εργασία μελών και φίλων του δικτύου. Για τη δημιουργία του φαρμακείου. Η ευαισθητοποίηση τη κοινωνία τη πόλη, μέσω τη κοινότητα των φαρμακοποιών για τη συλλογή των μη χρησιμοποιούμενων οικιακών φαρμάκων, ήταν απολύτω αναγκαία. Η αγορά των πολύ δαπανηρών εμβολίων που γίνονται στα παιδιά, που είναι ένα πάγιο έξοδο, καθώ και των λειτουργικών εξόδων τόσο για τα υπόλοιπα ιατρεία και τη γραμματεία, όσο και για τι ανάγκε συντήρηση του χώρου, όπω παραδείγματο χάρη καθαριότητα, καλύπτονται από τι συνδρομέ των μελών και τι δωρεέ από φίλου και υποστηρικτέ του δικτύου. Τέλο, έχουμε επιτύχει τη συνεργασία μα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για την παροχή δωρεάν συγκεκριμένων όμω και πολύ περιορισμένων σε αριθμό εξειδικευμένων ενεργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων προς τους ασθενείς του ασθενεί του ιατρείου και καταβάλουμε προσπάθειες για την κάλυψη αναγκών του σε δευτεροβάθμια περίθαλψη. Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά χωρί την αυθόρμητη και ανιδιοτελή προσφορά του χρόνου των γνώσεων, των ικανοτήτων και της εργασίας όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούμαστε στο κοινωνικό ιατρείο. Σήμερα φτάνουμε περίπου στους 500. Η κινητήριο δύναμη αλλά και ο συνδετικός κρίκος για όλους μας είναι το κοινό αίσθημα του καθήκοντος να εκφράσουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας προς τους συνανθρώπους, μου, προς τους συνανθρώπους μας εκείνους που η ανεργία και η φτώχεια έχει φέρει στη δύσκολη θέση να μην μπορούν να προσφέρουν Στου ίδιου και στι οικογένειέ του έναν αναξιοπρεπή τρόπο διαβίωση και οι οποίοι στερούνται μια στοιχειώδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψης. Στόχο μα, εκτό από την κάλυψη των αμυγών αναγκών σε ιατρική φροντίδα και σε φαρμακευτική αγωγή, είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αμοιβαίω επωφελών σχέσεων και δεσμών, τέτοιων που θα βγάζουν του συνανθρώπου μα από το περιθώριο και την απόγνωση προτρέποντάς του να πάρουν και η ίδια ενεργή θέση μέσα στην κοινότητα αλληλεγγύη που έχουμε δημιουργήσει. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε να εξαλείψουμε την απόσταση μεταξύ ωφελουμένου και εθελοντή, θεωρώντα αμφότερους ισότιμου συμμέτοχους μια κοινότητα που όλα αφορούν εξίσου όλου. Το ζωντάνεμα λοιπόν της ξεχασμένη αξίας της αλληλοβοήθεια, όπω αυτή υπήρχε μεταξύ των μελών προγενέστερων κοινοτήτων, είναι μια απάντηση στον κοινωνικό δαρβηνισμό που βιώνουμε. Που θέλει τον οικονομικά ισχυρό να μπορεί να είναι υγιή και τον αδύναμο να οδηγείται στην εξαθλίωση και στον αφανισμό. Και αυτό είναι ουσιαστικά ένα πρόταγμα για το οποίο θέλουμε να παλέψουμε από κοινού, έχοντα απέναντί μα το κράτο που θέτει ω ρυθμιστή των κοινωνικών αγαθών τι επιταγέ των αγορών και όπου τα δικαιώματα στην υγεία, στη στέγη, στην τροφή, στη μόρφωση, στην ενέργεια ευτελίζονται σε εμπορεύματα και μετατρέπονται από κοινή υπόθεση σε ατομική για τον καθένα χωριστά. Το στοιχείο τώρα που προσδιορίζει περισσότερο το χαρακτήρα του εγχειρήματο, είναι αυτό της συλλογική οργάνωσης και δράσης. Το βασικό κύτταρο της οργάνωσης του είναι η ομάδα εργασίας. Κάθε ομάδα εργασίας, γιατρών, φαρμακοποιών, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, γραμματείας, επικοινωνίας, καθαριότητας, έχει αντιεραρχική δομή ορίζει με πλήρη αναξαρτησία τις εσωτερικές της λειτουργίες και μεταφέρει διεκπροσώπου τις αποφάσεις, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τη σε εβδομαδιαία βάση προς τη Γενική Συνέλευση η οποία αποτελεί το όργανο για τη λήψη των αποφάσεων για τη λειτουργία του, γενικότα... του εγχειρήματο γενικότερα. Οι αποφάσει προκύπτουν από τη διάθεσή μας να συνθέτουμε τις διαφορετικές μας απόψεις πάνω στα κέρια θέματα που συζητούμε με συνενετικότητα και με ανοιχτότητα προς το σύνολο της κοινωνίας, αποκλείοντας, όμως, θεσμικούς φορείς όπως κόμματα, την Εκκλησία, το Δήμο, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας τερούσαν την ανεξαρτησία και την αυτοθέσμηση που έχουμε επιτύχει. Σε αυτό το σημείο τώρα θα ήθελα να επισημάνω ότι πορευόμαστε έχοντας επίγνωση τόσο των περιορισμένων δυνατοτήτων που διαθέτουμε, αλλά και του ότι δεν έχουμε φτιάξει μια ιδανική δομή παροχή υγεία. Για εμάς, ε, όμως, ένα μοντέλο διαχείρισης της υγείας που θα τοποθετεί τη σχέση ασθενούς και γιατρού σε ισότιμη βάση, θα ενισχύει την πρόληψη και την αγωγή υγείας και θα εφαρμόζει τη φαρμακευτική θεραπεία σε λελογισμένα πλαίσια, είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα στόχος και είναι και μια προοπτική. Οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία που τα μέλη τη. Ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, έχουν ίση και καθολική πρόσβαση στη δημόσια υγεία σε όλες τις βαθμίδες. Ακόμη περισσότερο, πολλοί από εμάς νιώθουμε να μεστώνει μέσα μας ένα κοινό όραμα για μια κοινωνία που δεν θα είναι παθητικός αποδέκτης των όποιων εξάνωθεν αποφάσεων, αλλά μια κοινωνία ενεργών πολιτών που είναι συνειδητοποιημένοι, έχουν κριτική αντίληψη και τη βούληση για να αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη και να αναπτύσσουν τη συλλογική δράση ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της όπως τις αυτοπροσδιορίζουν με γνώμονα το κοινό και μόνο συμφέρον. Με την πράξη μας στο κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αλληλεγγύης αποδεικνύουμε πως διαθέτουμε τη δυναμική για μια διαφορετική νοηματοδότηση της κοινωνικής ζωή μας ε, γενικότερα. Κλείνοντα θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως την Οργανωτική Επιτροπή που μας κάλεσε για να συμμετέχουμε στο φεστιβάλ και να απευθύνω ένα χαιρετισμό, δανειζόμενη μία έννοια που έχει χρησιμοποιήσει για να ονοματίσει ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα. Ε, Ubuntu λέγεται αυτή η έννοια και στη γλώσσα των Ζουλού σημαίνει είμαι αυτός που είμαι εξαιτία αυτού που είμαστε όλοι και υπάρχω επειδή υπάρχεις. Ευχαριστώ.